Um, tak záleží, jestli, jestli to je už závěrečná zkouška, to se většinou třeba učím celý týden na jednu zkoušku. Ale musím si dávat představky, že se učím třeba 4 hodiny v kuse, pak si dám třeba jídlo a pauzu nějakou a pak zase pokračuju. <laughs> Ale když je to nějaký menší test, tak třeba večer předtím, nebo záleží. Jakože od rána do večera v tom zkoušku období, vždycky tak jako týden na nějakou zkoušku jsem vlastně se učil. V Evropu, jako když tak to jsem si spíš dělal výpisky. To jsem výpisky. Já mám problém jako říct, co je učení a co je dělání těch výpisků. Že to mám jako takový jako proces, který se nějak prolíná a už to, vytvá... už to. dělání těch zápisků na té přednášce už pak tak jako plynule přecházelo v zapisování toho a nějakého uvědomování si a Těžko říct, jestli je to ještě učení, nebo je to jenom jako psaní a přepisování. Když musím. Aha. Takže uh, já teda, uh, já se snažím... Uh, já se snažím chodit do školy, nebo prostě mít co nejvyšší docházku, protože pak, když se to mám znova učit, nebo uh, Český školní systém funguje trošku jinak než americký, to znamená, že uh, důraz není tolik na pro, cít, pro běžné práci během semestru, ale potom, bo, semestr u nás v Čechách, v České republice, má obvykle 13 týdnů, a pak následuje zhruba dalších 5, nebo něco málo před měsíc, myslím, že to je 5, možná někdy i 6, vzhledem, záleží, jak to vyjde. A my tomuhle období říkáme zkouškové období, kdy je třeba si splnit všechny povinnosti, to znamená, buď to testy, ústní zkoušky, Kdy vlastně se testuje nebo jak si smyslem je zjistit, jak jsme pochopili celou látku toho předmětu, to znamená, vlastně nás na konci zkouší z toho z, celého, z celé látky. To znamená, že o nich pět týdnů po konci semestru si každý student vždy užívá. To samozřejmě myslím ironicky. A takže tak. Většinou to dopadá tak, že během semestru všichni odkládají všechno na poslední chvíli a pak zkuškuje období. Český student většinou zavřen u sebe, ať už bydlí na koleji, ve sem pokoji, doma, to je jedno. Ale dopadá to většinou tak, že uh, o tom člověku x dnů nikdo neslyší, protože je třeba dohnat to, co se opomíjelo.